Bună, draga mea urmăritoare, iată ce model de unghii tehnice, superb, wow, frumos, rapid și simplu de realizat îți prezint în acest tutorial de unghii tehnice. Și iată, încep prin a aplica un gel color foarte pigmentat alb. Ne aflăm în momentul în care am terminat de uh, uscat gelul cover, pilit și dat formă, finisat să nu mai rămână nicio striație, nicio nici nicio denivelare pe gelul cover, din care am creat apexul, rezistența unghiuței. Apoi aplicăm orice culoare dorim noi, dar în, în tutorialul de astăzi eu aplic gelul alb de la Hollywood Perfect Nails Sugar Effect, achiziționat de pe site-ul Nail Cosmetics unde poți să primești un produs cadou la, comenzi, la comenzile plasate pe acest site, Nail Cosmetics. Pentru a primi produsul cadou, intră în secțiunea de descriere acestui tutorial sau fixat în primul comentariu și vezi ce ai de făcut. Apoi, fără să degresez gelul alb, după ce l-am uscat la lampă, aplic cu acest aplicator niște paietuțe holografice, în diverse nuanțe. Paetuțele le-am achiziționat de pe site-ul false agro.ro, unde dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela 5%, primești o reducere de 5%. După cum spuneam, pentru a nu uita detaliile pentru reduceri sau produs cadou în, în comandă, intră în secțiunea de descriere a tutorialului sau fixat în primul comentariu. Găsește acolo linkul acestor, acestor produse, mai ales al paetuțelor, deoarece nu au nicio denumire, să spun așa pe cutiuță ca să știu exact ce nuanță am luat. Deci, din păcate, nu pot să-ți spun exact numărul nuanței, dar urmează să vezi o imagine în care faci diferența să vezi cum arată. Sunt mai roze, dar mai am și alte nuanțe. Cutiuța pe care eu am, din care eu am folosit aceste paietuțe este cea din stânga, cea cu roz, și eu o să-ți las mai multe link-uri de pe site-ul lunghifalsiangro.ru în care poți să intri și poți să-ți comanzi tu de care nuanțe dorești, pentru că toate sunt superbe. Eu uh, am tricat să mă abțin de la foarte multe produse în am comanda și am comandat doar 3 nuanțe. Iată cum arată, fără top, fără absolut niciun produs peste, dar nu le puteți lăsa așa, deoarece la degresare s-ar duce absolut fiecare paietuță. Și sigilesc cu un top mat, topul meu mat favorit în acest moment de la Buff. Unde dacă în secțiunea cod voucher scrii codul 63 BAF, intrând de pe linkul lăsat de mine în secțiunea de scriere, sau fixat în primul comentariu, primești și la BAF o reducere de 10%. Dar nu uita, intră de pe linkul meu, altfel nu se aplică reducerea de 10%. Usuc topul la lampă, după care degresez, de asemenea folosesc aici cleaner tot de la BAF pe o dischetă pe care am turnat puțin cleaner. Iată cum arată degresat. Este foarte, foarte frumos. Îmi place foarte mult și este gata. Foarte simplu, rapid de realizat. Peste care peste acest tip s am creat și un model care se poate observa în cursurile online de manicură de pe Patreon. Aici vă arăt doar o scurtă secvență să vedeți cum arată dar pentru mai multe, pentru a vedea întreaga, întreaga procedură de a crea pictura respectivă scrie-te la curs Cursurile de manichiră online de pe Patreon, ai link în descriere sau fixat în primul comentariu sau dacă nu vrei cursuri online te aștept cu drag la cursurile uh, din salon la grupă, cursuri de bază sau grup, uh, cursuri de perfecționare sau de ce nu la curs privat, curs individual cu dată opțională. Uh, la fel și ceea ce înveți la acest curs este tot opțional, îmi spui tu ceea ce nu știi să realizezi corect iar eu te voi ajuta ca după acest curs să știi să realizezi totul corect. Draga mea, abonează-te la canalul meu Sau Facebook, Instagram, Dasca Lui Ionela Ana Aștept să ne vedem data viitoare cu drag Te pup până atunci, ai grijă de tine!